طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعينا الأعزاء سنعيش اليوم مع قصة تهتز لها القلوب هزة وتبكي لها العيون إشفاقا فهو رب المستحيل وأنت تبكي على الممكن فأنت تقول يا رب ناصيتي بيدك أتظنه أنت يا عبد يتركك قال ابن جرير الطبري رحمه الله كنت في مكة في موسم الحج فرأيت رجلا من خراسان ينادي ويقول يا معشر الحجاج يا أهل مكة من الحاضر والبادي فقدت كيسا فيه ألف دينار فمن رده إلي جزاه الله خيرا وأعتقه من النار وله الأجر والثواب يوم الحساب فقام إليه شيخ كبير من أهل مكة فقال له يا خراساني بلدنا حالتها شديدة وأيام الحج معدودة ومواسمه محدودة وأبواب الكسب مسدودة فلعل هذا المال يقع في يد مؤمن فقير وشيخ كبير يطمع في عهد عليك لو رد المال إليك تمنحه شيئا يسيرا ومالا حلالا قال الخراساني فما مقدار حلوانه كم يريد؟ قال الشيخ الكبير يريد العشر مئة دينار عشر الألف فلم يرض الخراساني وقال لا أفعل ولكني أفوض أمره إلى الله وأشكوه إليه يوم نلقاه وهو حسبنا ونعم الوكيل قال ابن جرير الطبري فوقع في نفسي أن الشيخ الكبير رجل فقير وقد وجد كيس الدنانير ويطمع في جزء يسير فتبعته حتى عاد إلى منزله فكان كما ظننت سمعته ينادي على امرأته ويقول يا لبابه فقالت له لبيك أبا غياث قال وجدت صاحب الدنانير ينادي عليه ولا يريد أن يجعل لواجده شيئاً فقلت له أعطنا منه مائة دينار فأبى وفوض أمره إلى الله ماذا أفعل يا لبابة؟ لا بد لي من رده إني أخاف ربي أخاف أن يضاعف ذنبي فقالت له زوجته يا رجل نحن نقاسي الفقر معك منذ خمسين سنة ولك أربع بنات وأختان وأنا وأمي وأنت تاسعنا لا شاة لنا ولا مرعى خذ المال كله أشبعنا منه فإننا جوعى واكسنا به فأنت بحالنا أوعى ولعل الله عز وجل يغنيك بعد ذلك فتعطيه المال بعد إطعامك عيالك أو يقضي الله دينك يوم يكون الملك للمالك فقال لها يا لبابة آكل حراما بعد ست وثمانين عاما بلغها عمري وأحرق أحشاء بالنار بعد أن صبرت على فقري وأستوجب غضب الجبار وأنا قريب من قبري لا والله لا أفعل قال ابن جرير الطبري فانصرفت وأنا في عجب من أمره هو وزوجته فلما أصبحنا في ساعة من ساعات النهار سمعت صاحب الدنانير ينادي كما بالأمس فقام إليه الشيخ الكبير وقال يا خراساني قد قلت لك بالأمس ونصحتك وبلدنا والله قليلة الزرع والضرع فجد على من وجد المال بشيء حتى لا يخالف الشرع وقد قلت لك أن تدفع لمن وجده مائة دينار فأبيت فإن وقع مالك في يد رجل يخاف الله عز وجل فهل أعطيتهم عشرة دنانير فقط بدلاً من مائة؟ يكون لهم فيها ستر وصيانة وكفاف وأمانة فقال له الخراساني لا أفعل وأحتسب مالي عند الله وأشكوه إليه يوم نلقاه وهو حسبنا ونعم الوكيل ثم كان اليوم التالي فنادى صاحب الدنانير ذلك النداء بعينه فقام إليه الشيخ الكبير فقال له يا خراساني قلت لك أول أمس امنح من وجده مائة دينار فأبيت ثم عشرة فأبيت فهلا منحت من وجده دينارا واحدا يشتري بنصفه إربة يطلبها وبالنصف الآخر شاة يحلبها فيسقي الناس ويكتسب ويطعم أولاده ويحتسب قال الخراساني لا أفعل ولكن أحيله على الله وأشكوه لربه يوم نلقاه وحسبنا الله ونعم الوكيل فجذبه الشيخ الكبير وقال له تعال يا هذا وخذ دنانيرك ودعني أنام الليل فلم يهنأ لي بال منذ أن وجدت هذا المال يقول ابن جرير فذهب مع صاحب الدنانير وتبعتهما حتى دخل الشيخ منزله فنبش الأرض وأخرج الدنانير وقال خذ مالك وأسأل الله أن يعفو عني ويرزقني من فضله فأخذها الخراساني وأراد الخروج فلما بلغ باب الدار قال يا شيخ مات أبي رحمه الله وترك لي ثلاثة آلاف دينار وقال لي أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس عندك فربطتها في هذا الكيس حتى أنفقه على من يستحق والله ما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى هنا رجلا أولى بها منك فخذه بارك الله لك فيه وجزاك خيرا على أمانتك وصبرك على فقرك ثم ذهب وترك المال فقام الشيخ الكبير يبكي ويدعو الله عز وجل ويقول رحم الله صاحب المال في قبره وبارك الله في ولده يقول ابن جرير فوليت خلف الخراساني فلحقني الشيخ الكبير أبا غياث وردني فقال لي اجلس فقد رأيتك تتبعني في أول يوم وعرفت خبرنا بالأمس واليوم وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وعلي رضي الله عنهما إذا أتاكم الله بهدية بلا مسألة ولا استشراف نفس فاقبلاها ولا ترداها فترداها على الله عز وجل وهذه هدية من الله والهدية لمن حضر ثم قال يا لبابة يا فلانة يا فلانة وصاح ببناته والأختين وزوجته وأمها وقعد وأقعدني فصرنا عشرة فحل الكيس وقال ابسطوا حجوركم فبسطت حجري وما كان لهن قميص له حجر يبسطونه فمدوا أيديهم وأقبل يعد دينارا دينارا حتى إذا بلغ العاشر قال ولك دينار حتى فرغ من الكيس وكان فيه ألف دينار فأعطاني مئة دينار فوالله دخل قلبي من سرور غناهم أشد من فرحي بالمئة دينار فلما أردت الخروج قال لي يا فتى إنك لمبارك وما رأيت هذا المال قط ولا أملته وإني لأنصحك أنه حلال فاحتفظ به وعلم أني كنت أقوم فأصلي الفجر في هذا القميص البالي ثم أخلعه حتى تصلي بناتي واحدة واحدة ثم أخرج للعمل إلى ما بين الظهر والعصر ثم أعود في آخر النهار بما فتح الله عز وجل علي من تمر وكسيرات خبز ثم أخلع ثيابي لبناتي فيصلين فيه الظهر والعصر وهكذا في المغرب والعشاء الآخرة وما كنا نتصور أن نرى هذه الدنانير فنفعهن الله بما أخذنا ونفعني وإياك بما أخذنا ورحم الله صاحب المال في قبره وأضعف الثواب لولده وشكر الله له قال ابن جرير فودعته وأخذت مئة دينار كتبت العلم بها سنتين أتقوت بها وأشتري منها الورق وأسافر وأعطي الأجرة وبعد ستة عشر عاماً ذهبت إلى مكة وسألت عن الشيخ فقيل إنه مات بعد ذلك بشهور وماتت زوجته وأمها والأختان ولم يبق إلا البنات فسألت عنهن فوجدتهن قد تزوجن بملوك وأمراء وذلك لمن انتشر من خبر صلاح والدهن في الآفاق فكنت أنزل على أزواجهن فيأنسون بي ويكرموني حتى توفاهن الله فبارك الله لهم فيما صاروا إليه يقول الله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى